ضايمة طيب على الألمحة العقارية آه على خلال جميع طرائم الأخرى ضايمة الشرية وأنواع أصناق ضرائم الألمطقة الأخرى ضايمة الألمحة العقارية هي أكثر ضرائم إثارة للنزاق سواء أما بالإدارة أو أمام الحكيم أو بالهيئة أخرى للجنة الحدية والجزر الوطنية ونسأل المشاهدين كفادي هذه النزاق جاء بهذه المبدأ وهي رأي مئة مئة وفرطة المكررة الغمرة وهو أن المواظن إمكانية طرائم مسبق في البيع المصنع أيام به من طرف مواطن وبالتالي يمكن المواطن يقدم طلب الإدارة للاداره داخل اجل ثلاثه يوماً من تاريخ اختبار العقد والاداره تجيب حول عناصر هذا البيع يعني القيمه ديال البيع الموقع ديال البيع المساحه ديالو الطبيعه له، يعني ديزيميسيون ديال المبيع اجل مواطن عنده يوم اجراء 60 يوم عناصر إذا توافقوا وقدم الإقرار دياله بعد التصفية، هنا كتعبير والحال أنه غير لكن حالة ما أنه لم يقدم إقرار وفق بيان التصفية المرسل له من بناءً على طلبات هنا الإدارة ما بين التمن المصالح وخمسة وهنا في إشكالية اين هو السنة التنفيذي لهذا الفرق الضريبي الناتج عن الفرق بين المبلغ المصرح به و5% في نعلم ان من الضريبه هو 3% إلا كان كبير على البرنامج ديال 20% كانخدو هذا الكبير ولكن هذه 5% نعلم لكم ان الاقرار ديال سواء كان قدم اقرار او لم يقدم اقرار بمعنى عمليه الصحه او الورقه الجبليه او عمليه نقاط تلقائي لا بد ان تكون بموجب مسطره على اساس ان التصاريح الملزقه او هي مسيجه يعني محنيه بضمانات شكليه لا بد ان يتم التقيد بها بحيث انه لا يتفق بدون نسبه